На роздягальні правобережного пляжу оголошення – відвідування прибережних зон від 7 квітня заборонено. Поруч – близько 50 людей. Запоріжець Олександр розповідає, приходить сюди вже в п'яте цього літа. «Об'ява висить про те, що заборонено відвідувати прибережну ну, зон? У нас це не пугає нікого. Мабуть. Читал в интернете, что сезон открывается, вообще-то, с первого числа. Мы уже привыкли, постоянно на нем купаемся, не было никогда ни, ни болячек после этого, ничего не было. На центральному пляжі Запоріжжя відпочивальників менше – зу три десятки. Серед них і запоріжанка Ольга. Відкрила пляжний сезон у травні. Каже, про заборону відвідування пляжу не чула. Ні, відвідувати не знаю, я не слухала. У разі тривоги, як діяти, якщо ви на пляжі? Що робите? Ліжу на пляжу, ні Нікуди не Хто коли казав, напишіть мені, де воно. Якщо напусти заборонено, заборону, я не буду ходити. Рішення про заборону на відвідування прибережних водойм через воєнні дії Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила 7 квітня. Воно діятиме до окремого розпорядження, повідомив виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Курців. Що стосується функціонування міських пляжів, а саме центрального пляжу, Правобережного пляжу та зон відпочинку на вулиці Лейтенанта Шміта, то рішення про їхнє відкриття теж буде вирішуватися регіональною та місцевою комісією з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Ну і також виконавчим комітетом. На даний момент можу лише зазначити, що відповідні служби отримали завдання до 1 липня провести на міських пляжах підготовку роботи та утримувати у подальшому ці пляжі у належній санітарно-технічному стані». Проби води на центральному пляжі Запоріжжя показали, що відхилень немає. Результати досліджень з Правобережного ще у роботі. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.